الحلقة دي برعاية الفنان توفيق الدقن وجرائيل الدنيا الناس كلها بات في تبات امال مين اللي هينضرب اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مايك وصوره النهارده الحلقه عن الصندوق اللي اتظلم معانا ايه علاقه توفيق الدقن الله يرحمه بالحلقه الفنان في جملته الشهيره لما قال كله عايز يبقى افتوات امال مين هيتضرب كان بيسال سؤال استنكاري لكن احنا سؤالنا استفهامي عايزين نفهم بجد لما كله عايز يبقى بره الصندوق وكرييتيف امال مين اللي هيبقى جوه الصندوق او شخص عادي علشان نتكلم عن التفكير بره الصندوق اللي ممكن تكون سمعتها من مديرك لما يكون عايز يعجزك تعال نتفق ايه هو الصندوق اصلا الصندوق المقصود بيه هو الأفكار التقليدية التي سبق تنفيذها سواء بشكل مجتمعي أو في الشغل لكن هل فعلاً التفكير خارج الصندوق قابل للتطبيق والتنفيذ في كل مجال وكل ظرف؟ يعني مثلاً لو فكرنا في الفن براً الصندوق دائماً بيكون تجديد لصياغات خارج المألوف والقوالب المتعارف عليها، لكن مع الحفاظ على جماليات العمل وانه يكون ممتع للمشاهد والمتلقي، اصل ايه فايدة التجديد اذا كان مصحوب بعمل قبيح؟ واحيانا بنسمع ونشوف اعمال فنية تفتقد للرقي والجماليات واصحابها يدافعوا عنها بحجة ان ده التجديد والخروج بره الصندوق، لازم شوية توازن بين انك تعمل فيلم مثلا مفيش غير ثلاثة هيتفرجوا عليه بحجة انا فنان بوهيمي يفعل ما يحلو له، وانك تعمل فيلم تجاري يجيب ايرادات بس ما يكونش فيه اي قيمة فنية زي معظم افلام بس في مجالات البيزنس احيانا التفكير خارج الصندوق بيكون وسيله من بعض الشركات عشان يحقق اجنده عند مدير جديد مثلا وده لما يقعد يقول ليل ونهار للموظف انت ما بتفكرش بره الصندوق لكن احيانا بيكون مطلوب طبعا ان الناس تفكر بره الصندوق على مستوى الشغل بالذات علشان تقدر تبقى مختلف وعندك حاجه الناس بتدور عليه علشان مش موجوده عند غيرك زي مثلا اول واحد عمل عصير لب بقت كل الناس تروح له لحد ما بقى في كل شارع فيه 15 فرع سيتي درينك في مجال الموضه والفاشن بنشوف عروض ازياء خارجه تماما عن المالوف لكن السؤال الحقيقي هل الهدوم دي صالحه للاستخدام الادمي يعني ينفع تتلبس ولا الشركه المصممه هي اللي بس بتلبسها هل العمل التصميم ده يقدر يخرج بيها ولا هي مجرد حركه علشان الشو شوية تسئيق من جمهور جزء منه كبير بيجامل مش ممكن حد ينكر ان الابداع والتفكير بره الصندوق مفيد ومهم جدا جدا وإلا اللي هيبقى عندنا مشاكل ما لهاش حل لكن السؤال اللي حاولنا نجاوب عليه هل لازم ولا بدو وحتما كل حاجه بنعملها هتبقى برا الصندوق ولا ممكن نسيب شوية جوا الصندوق برضو هنستنى نسمع إجابتكم في التعليقات ولو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايك وصورة اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تشوفوا حلقتنا الجاية أول باول سلامات